Estic preocupat, potser l'on he pillat per aguantar. L'escola tancada, el llibre de mar, i no m'han de sortar. M'aprenco tanta tant cop, però no tinc ni pedra ni tos ni mucs. Hi ha un agòvio que per dins em cou, i mi filla tancada. de 2 hores, cinc une de si m'estting malament. Em amb el jutxoc que em'ganar les trons, es diguem què vis he de fer. Feig que no veig. I porten els caps fintats Potser és que estic avorrit M'he trets al xamporx I la línia del baix A la discografia de Tutto Brass Queden xudocos I porten bravats A tapar l'arregla al meu bar Jo tinc el cop i no sé I un cop Don't El confinament número 5. He eh, estornutat, estic preocupat, potser l'he pillat al whatsapp. De piquen de jo joves, tu haig d'entrar, i jo no monto el sofà. Em preto les mans uns 70 cops, però no tinc ni febre, ni tos, ni mosc. Hi ha un agòvio que partint amb d'ou, crec que he pillat algun nou. Jo tinc el bon figaví, urlai la la la, la, la la la Tinc el bon figaví, urlai la la la, la, la, la, la.